اليوم أبي له تسع سنين وسبع شوية تقريبا بمعتقلات نظام الأسد يوم اللي صار الزلزال الأول أنا كناشطة وكأبنة معتقل أول شيء دوت عليه هو إذا في أي أخبار حول الأشخاص اللي بالسجون الأشخاص اللي بالسجون اللي تابع للنظام بحلب وباللادقية وبحما وكمان حول الأشخاص اللي موجودين بالسجون التابعة لجبهة النصرة التابعة لقسد التابعة لما يسمى الجيش الوطني التابع لتركيا كل هذول الأشخاص كان في تعتيم تام حول أي أخبار عن شو مصيرهم طبعا اليوم صار في تقارير حول الاموال اللي حصلها نظام الاسد عن طريق ابتزاز اهالي المعتقلين اللي دفعوا للاسف لسه عم يدفعوا يعني ملايين للحصول على اي معلومه، صار في تجاره اسمها تجاره الاعتقال، نظام الاسد برايي الشخصي بيتبع هاي الطريقه لانه بيعرف قديش هي فعاله بكسر المجتمعات. اليوم التطبيع مع نظام الأسد بيعني انه اي فرصه للعمل على اطلاق سراح المعتقلين رح تدمل اللي عم بيصير اليوم هو يعني بيدمر اي فرصه اي احتمال لانه يكون في حل سياسي معقول لسوريا اللي لازم يصير هو الدفش لحل سياسي لسوريا يبدا باطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وبايقاف عمليات الاعتقال اللي لسه اليوم مستمره داخل سوريا وبمحاسبه جميع المجرمين ومرتكبي الانتهاكات وعلى راسهم بشار الاسد.